Lovituri fere precedent pentru subliniere oferi, amenzile radar nu vor mai putea fi contestate. În mai ieri, oferit au ce pot ataca în instanul amend aplicat pentru debirea limitei de vitez sau decizia polistului rutier de a le fi suspendat permisul de conducere în baza constatrii vitezei de rulare autovehiculului cu ajutorul aparatelor radar. Aveau de partea lor un ajutor, acea marjă tehnic de eroare admis de plus 3 km pe oră la viteze de până la 100 km pe oră sub de plus 3 din valoarea vitezei înregistrate în cazul vitezelor de peste 100 km pe oră în cazul radarelor aflate pe autoturisme staționate. Dacă aparatul radar era montat pe o mașină aflat în micare care din dotarea boliei fie ajutorul oferilor era de 4 km pe oră la viteză de până la 100 km pe oră sub I de plus 4 din valoarea vitezei înregistrate în cazul vitezelor de peste 100 km pe oră. Acum. Toate aceste date tehnice sunt istorie, potrivit România TV. În alta curte de casa ei, Justie UGJ, a decis ca marja de eroare tehnică a aparatelor radar aflate în dotarea poliției rutiere să nu mai fie luat în calcul la stabilirea vitezei oferului contravenient. Înregistrarea a de radare singurul document valabil, care nu mai poate fi astfel contestat apelând la calcule interpret legate de margele de eroare, în baza ceror le au fost omologate și calibrate Decizia instaniei este pronunțată, dar nu este aplicabil pentru ce nu a fost publicat în monitorul oficial. Marja de eroare care nu e prins în nicio lege rutierii de care judecătorii n au cont doar în funcție de percepția lor asupra cazului reclamat, nu mai este acceptat în in instan. În in alta curte de casa ei, Justie, justiție, a desfinat această mic porti tehnică a oferilor gerăbii. În interpretarea sublinierei aplicarea dispoziilor. 3.1.1 Din norma de metrologie legal NML 021-05 aparate pentru măsurarea vitezei de circulație autovehiculelor, cinemometre, aprobat prin ordinul directorului general al biroului român de metrologie legal numărul. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare. Erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de ce 30 citile prevăzute la articolul 4 din ordinul susmenționat respectiv doar la momentul verificării sublinierei omologării aparatului. Obligatorie, potrivit dispozițiilor articolul. 517 alin. 4, din codul de procedură civil. pronuncat, în subliniere din public, astăzi 19 februarie 2018. După redactarea considerentelor sublinierei, semnarea deciziilor, acestea se vor publica în monitorul oficial al României, partea I. Cu alte cuvinte, marja de eroare este admis doar în procedura de omologare a aparatului, nu-i atunci când înregistrările radarului sunt folosite pentru aplicarea sancțiunilor la regimul rutier. În aceste condiții, contestarea imaginilor este imposibil în lipsa acelei marje tehnice de erorare desfinat de decizia AGJ. Până acum, judecătorii aplicau legea în mod diferit. Unii acceptau marja de eroare a acestor aparate radar, alii nu-i cont de ea. Aplicarea legii avea diverse interpretări, și se fecea numai în minus pentru ce se lua în calcul prezumea de nevinovie. Această decizie ancc practica în interesul legii la nivelul întregirii, la nivelul tuturor instanelor, semn ce nu se va mai lua în calcul marja de eroare a aparatelor radar. Acea eroare e valabil doar la calibrat, la omologare. În acest context, putem spune ce de acest lucru e imposibil, toate aparatele radarale poliției rutiere sunt perfecte. Cât arată, cu atât a condus oferul. Doar Parlamentul poate îndrepta lucrurile prevzând direct în lege acest marj de toleranță ca în alte state europene. Ar putea să introducă această problemă a marjei de eroare în lege pentru ce cum nu există. Era aplicat doar pornind de la faptul ce marja de eroare a fost admis la calibrarea și omologarea aparatelor, ne-a explicat avocatul Mirce Ursoa. Decizia cj despre care specialtii spun ce e contrar cu normele europene, e pronunat, dar îmi nu produce încă efecte pentru ce nu a fost publicat în monitorul oficial. Actul care face referire la excluderea margei de eroare a aparatelor radare în stadiul de redactare, pentru agenie rutierie e mai simplu, cum mai puine contestai. În ceea ce-i privete pe agenii rutieri, nimic nu se va schimba în modul lor de acțiune. Ei vor folosi ca ei până acum acelea iradare în baza celora vor redacta procesele verbale de constatare a înclecerii regimului de vitezi impus de lege. Experiența i-a pe agenii rutierii să nu sancioneze oferi care rulează la limita vitezei. Se feresc pentru a evita orice dubiu când e vorba de câuiva kilometri pe oricare fac diferența, iar procesul verbal de contravenie putea fi astfel de montat în instant. Acum, e mai simplu pentru ce oferul nu va avea cum să mai contestă viteza înregistrat de aparatul radar pentru ce a fost eliminat marja de eroare, le au spus reprezentanții ai poliei rutiere.